Jeg hedder Mette Holk, og jeg er leder af Udvikling og Administration. Vi er en tværgående stabsenhed i Center for Sundhed og Ældre i Hvidovre Kommune. Vores fornemmeste opgave det er at understøtte centret i en lang række forskellige drifts- og udviklingsopgaver. Jamen, jeg har lige lagt sidste hånd på, og har faktisk lige sendt det til Region. I udvikling af administration bliver du nødt til at være rigtig dygtig til at være selvledende, fordi at vi er en stabsfunktion, der understøtter 1.300 medarbejdere, som har alle mulige forskellige typer opgaver alle mulige forskellige fagligheder. Og, for at vi ligesom kan lykkes med vores opgaver og bringe høj kvalitet ind i opgaveløsningen, så skal vi være dygtige til at kunne prioritere selv og bringe de mennesker i spil, som opgaven kræver. Vi er, forsøger hele tiden at være øh, dygtige til at øh, få hinanden til at få øje på forskellige perspektiver på, hvad en god opgaveløsning er. Vi er gode til at spare, vi er gode til at inddrage hinanden i konkrete arbejdsopgaver. Ja, Altså for det første bliver man jo glad af at løse sine opgaver og levere et eller andet. Ikke? Og, og man bliver specielt glad, når man, når man får hjulpet nogle andre videre med problemer eller opgaver. Det, det er nogle af de ting, som jeg, jeg sætter meget stor pris på at være med til. Og, og det synes jeg, vi er, vi er ret gode til at, i fællesskaber at hjælpe hinanden videre. Du skal kunne... Løb med din egen bold, forstået på den måde, at du får nogle opgaver. Der er masser af mulighed for at få faglig sparring og også få ledelsesmæssig retning. Men du har stor mulighed for at selv at tilrettelægge dine arbejdsprocesser øhm, og for at løbe dine mål. Når vi gerne vil have alle perspektiverne ind i opgaveløsningen, så er det vigtigt, at vi står på et stærkt arbejdsfællesskab, hvor vi fokuserer på at spille hinanden gode. Vi jeg tror på, at et uformelt arbejdsmiljø og en masse god grin er vejen til et godt arbejdsmiljø og en god opgaveløsning. Jamen, det, det betyder meget for, for arbejdsmiljøet, at vi, at vi kan har en fri omgangstone, og vi kan, vi kan tale med hinanden sådan, uden at det bliver alt for formelt. Øh, en gang imellem skal det være formelt, og så er vi også parat til at, at gøre det formelt, men øh, det er ikke så tit